Eu quero un concello para todos e todas, non só so para algúns, familiares de ou amigos de. Un concello onde transparencia, honorabilidade e xestión comunitaria sexan algo máis que conceptos, sexan realidades, medibles. Por iso, Ourense en Común dotase de ferramentas de participación de democracia directa. Por iso, eu sumo o meu proxecto de Ourense en Común.